ἡ ορνίτοθερα, η ορνίθο θέρα. ορνίθα γραωτές, το πρότερον παρασκευάζδει τέν αλλον, εκτένει εν αυτέ το δίκτυδιον, τον δελεασμόν, καί κρύπτον χεωτών εις το οικίδιον, εις τον φόλεον, παλεουευτάς ορνίθας, τοε μελευτόν παλεου kai katameros en tai e haloni trekhusi katameros de tois oi kiskois te runtai en kleiomen ai eisi stegas dei dictudio tas metapetomenas ornithas hotan toi delle asmoe prosiptontai e tas pagidas en hais he autas kremosi kai pachideusi ε εμπεγνυσι θε αμυνθι εξοφόρους καλάμους, εις χους τάπτερα εμπλεκουσι, χώστε με δυνασθαί αφύπτασθαι καί χούτος εις τέν επί τέν καταπιπτουσι, ε αγρεύει, χαίρεει, θέραε, θέ καμάκι, ε δελεάστραε.